Село Старагута за 9 кілометрів від Вивковинець. Тут мешкають Анатолій Староду з дружиною Оленою Вєтровою. Чоловік каже, жителів у селі небагато. Тринадцять зараз є, чотири хаті. Та продовжує жителів небагато, а землі всім не вистачає, Олена говорить. Ні випасу не лишили нам ні одної соти, нічого, на сьогоднішній день я маю три корові коняк. За її словами, цю землю, яку вони з чоловіком відвели під пасовищий садок та на який господарюють з 92-го року, відколи побралися, в них хочуть забрати діти колишніх сусідів. Анатолій каже, здивувався, що ті претендують на землю після сількох років. Звісно, здивувався. Приїхала і от забрала всю землю. Вона візьме і продасть а я не буду мати, ні корови тримати, ніде іншого, Оце, цього, що мене заберуть, де я б допасти. Стосовно того, чи мають право нащадки селян на спадщину, майної землі, хмельницька юристка Орися Підвальна пояснює. Якщо на спадкоємця, наприклад, було рішення видано селищною радою про виділення цієї земельної ділянки, тоді спадкоємці можуть, звичайно, Поновити своє право на спадщину через багато років, визнати право власності вже в порядку спадкування на дану земельну ділянку. Звичайно, що люди, які просто нею користувалися, якби юридично на неї права не мають. Анатолій продовжує. Люди з села виїжджали, обійстя продавали чи віддавали, одне таке, каже, купили й вони. Показують розписку колишніх власників та квитанції зі сплати земельного податку. Олена говорить, саме вони, на її думку, мають право на цю землю. Відколи Олена дізналася про можливих спадкоємців цього наділу, почала звертатися в селищну раду з проханням допомогти оформити ділянку на неї. І з цим питанням, каже, їздить в Вівковінці на кожну сесію, як і цього дня. Перед засіданням до голови громади йде і житель член громадської організації Доста Україна Микола Іван я відстаю інтереси учасника бойових дій, він проживає в місті Хмельницькому. і виходить, В січні 2021 року ми сюди з ним завітали, він подав документи, графічний матеріал, все. Там було подано чотири людини. На сьогоднішній день тільки отримав один учасник бойових дій. Вовковенецький селищний голова Сергій Волковинський відповідає. На даний час земельні ділянки, які є на балансі селищної ради, або знаходяться в постійному користуванні, або в оренді. Вільних земельних ділянок, щоб можна було додати, немає. Микола Іваніцький говорить, не вірить, що в громаді зараз немає вільної землі. Так, да, я не вірую. Я перед кожною сесією переглядаю розгляд питань, які мають бути. Я бачу, хто отримує. Навіть є такі депутати, що і родичам там своїм беруть. А учасникам бойових дій немає землі. Голова каже, у власність громади можуть повернути 12 гектарів землі. Є одна земельна ділянка, розірваний договір яка яка надавалася під сонячну енергетику. На сьогоднішній день у нас є по списку чотири учасники АТО, які першочергово будуть забезпечені. Стосовно питання Олени Вітрової, голова каже: "Жінка не має документів на ділянку 72 соти гектара". Ваша земля, коли вона офіційно зареєстрована за вами. Якщо вона не зареєстрована, вона не ваша. Ніде немає даних, що то є земельна ділянка. У земельному відділі даних немає, говорить головна спеціалістка Ірина Дорошенко. Особисто мені про ці документи не відомо нічого. Документи вони мають ставатися в архів. Олена запевняє, виготовила документи для оформлення наділу, та староста Людмила Главацька каже, їх попсувала. Виготовлена була технічна документація, вона має печать, поміняла викопіювання в тій технічній документації. Староста Людмила Главацька звинувачення відкидає. Нічого я її не переписувала. Не знаю, чи в неї була технічна документація, чи не я її не бачила. Якщо в громадянки були документи, вона їх може відновити. Єдиним органом, який може встановити, хто має право володіти землею. І її спадкоємці, котрі 30 років тому виїхали з села, чи подружжя, яке впродовж 30 років цю землю обробляло, є суд, говорить юристка Ореся Підвальна. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.